La Secció d'Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona depèn de la Direcció de Serveis de Secretaria adjunta a la Secretaria General. És la responsable de la Gestió Documental Corporativa, de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona i del Fons de Reserva de les Publicacions Corporatives. I què fem a la Secció d'Arxiu i Gestió Documental amb la documentació, sigui escrita, sobre paper o bé electrònica? La custodiem i hi donem accés. Rebem i revisem la documentació que ens transfereixen des de les oficines. Classifiquem i descrivim els documents. Donem atenció directa a la ciutadania a les instal·lacions de la maternitat i del rellotge. Conservem el fons de reserva de totes les publicacions de la Diputació de Barcelona. Impulsem la implantació del sistema de gestió documental i de l'administració electrònica. Desenvolupem instruments tècnics i oferim assessorament i suport en gestió documental als centres gestors de la Corporació i també als organismes del sector públic. Actualment l'Arxiu General disposa d'espai per custodiar 13.252 metres de documentació, en un sistema descentralitzat d'equipaments. Els centres d'arxius són els següents. L'Arxiu Administratiu de Can Serra i els dos dipòsits de les Llars Mundet. Els dos espais de l'Arxiu Central Administratiu del rellotge. L'Arxiu de la Maternitat, que custodia la documentació de conservació permanent en dos dipòsits i la documentació en imatge fixa i en moviment, en una cambra frigorífica. L'espai d'arxiu la Plataforma de Distribució Logística de Montcada, PDL. Els documents, com les persones, tenen un cicle vital. Primer estan en la fase de tramitació, i físicament es troben als arxius d'oficines o arxius de gestió a Can Serra i a Mundet. La segona etapa vital és quan els documents han perdut la vigència administrativa però conserven el valor legal i probatori, i són transferits, generalment, a un arxiu central administratiu, el del rellotge. Finalment, se seleccionen aquells que tenen valor informatiu, històric i cultural per tal de conservar-los de forma permanent en arxius històrics, com les instal·lacions d'arxiu de la maternitat, i els repositoris digitals pels documents electrònics. Són, en definitiva, el patrimoni documental que constitueix la memòria de les institucions. L'Arxiu Central Administratiu del Rellotge és l'espai de treball, ubicat a l'Escola Industrial, i és precisament on ens trobem ara. Equipament renovat, ample, lluminós i preparat per dur a terme la tasca que tenim encomanada. A l'arxiu central administratiu del rellotge gestionem i conservem gairebé 5 quilòmetres de documentació, en dos dipòsits organitzats i estructurats per custodiar i localitzar els documents que han de romandre aquí durant 30 anys, fins al seu trasllat a l'arxiu de la maternitat per la seva conservació permanent. En definitiva, la secció d'arxiu i gestió documental és present des de la generació i o incorporació dels documents al sistema fins que s'eliminen o arxiven.